بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بشرح درس تدهور أو نقص القيمة للتثبيتات وهو حساب 29 إذن أولا نبدأ بتعريف تدهور أو نقص القيمة التعريف كما ظهر في الصورة أن المؤسسة الاقتصادية في نهاية كل دورة محاسبية لا بد أن تلاحظ أو تقدر إن كان هناك أي مؤشر يدل على أن الأصل فقد قيمته أو قد فقد من قيمته فإذا وجد أي مؤشر يدل على ذلك لا بد عليها أن تقوم بإجراء اختبار تدهور القيمة حيث تقارن القيمة المحاسبية الصافية للأصل مع القيمة القابلة للتغطية أي القيمة القابلة للتحصيل وهنا نقصد بها القيمة السوقية والتي تمثل أعلى قيمة بين سعر البيع الصافي وقيمة المنفعة حسب نص المادة رقم 612 من النظام المالي المحاسبي والمقصود هنا قيمة المنفعة وهي القيمة المحاسبية الصافية فإذا كانت القيمة القابلة للتحصيل أي القيمة السوقية أقل من القيمة المحاسبية الصافية لابد من إجراء تدهور أو نقص قيمة ضمن أعباء معناته هنا نقصد لابد من إجراء أي لابد من تسجيل تدهور أو نقص قيمة ضمن أعباء الدورة حيث أن تسجيل نقص القيمة له تأثير على قاعدة حساب الاهتلاك وعلى جدول الاهتلاك فتصبح قاعدة حساب الاهتلاك هي القيمة القابلة للتغطية على أساس المدة المتبقية لاستعمال الأصل وتصبح عملية إجراء اختبار تدهور القيمة في نهاية كل دورة على جميع التثبيتات من نفس الصنف أو الطبيعة وهذا للمدة المتبقية للأصل معناتها إذا كان هناك اختبار لخسارة القيمة في السنة الأولى مثلا، وتم تسجيل خسارة القيمة في تلك السنة، فعلى المؤسسة القيام باختبار خسارة القيمة على باقي السنوات، إذا كان الأصل يهتلك على خمس سنوات، فكل سنة لمدة خمس سنوات نقوم باختبار خسارة القيمة حتى يتم امتلاك الأصل بالكامل أو التنازل عنه. فإذا كان خلال الدورات اللاحقة استرجاع لتدهور القيمة، لابد على المؤسسة ألا تسجل ذلك الاسترجاع ضمن إيرادات الدورة إلا في حدود القيمة المحاسبية الصافية الأصلية، كما كما لو لم يكن هناك تدهور قيمة على الإطلاق وذلك تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر. دونك هذه الملاحظه مهمه جدا وهي ملاحظه لازم نخدم بها لكي نقو لكي نحسب القيمه لازم استرجاعها من من حساب او من رصيد خساره القيمه اللي هو حساب 29 في حاله وان كانت القيمه السوقيه اكبر من القيمه المحاسبيه دونك ان شاء الله نشوفو في مثال دونك حنا درك نبداو نحلو المثال هذا خطوه خطوه مع بعض اذا إيه كما ذكرنا في السابق خساره القيمه دونك خساره القيمه هذه نقوم بها في في نهايه كل دوره هي عمليه او تسجيل محاسبية تاعها التسجيل المحاسبي لخسارة القيمة أو لحساب تسعة وعشرين يكون دائما في نهاية الدور أي في واحد وتلاتين تناش النقطة الأولى النقطة الثانية خسارة القيمة لها قيمة كيف نحسب هذه القيمة؟ طبعاً. قيمة الخسارة تساوي هي المقارنة دائما بين القيمة المحاسبية الصافية في في سنة الاختبار مع هي مقارنة هي مقارنة بين القيمة المحاسبية الصافية في في سنة الاختبار مع القيمة القابله للتحصيل والمقصود بهنا القيمه السوقيه طيب دونك هذه النقطه النقطه الاولى لازم نسجلوها في 31 ديسمبر وقبل او قبل القيام بعمليه التسجيل لازم نحسبه قيمه الخساره. ترابين. ايه ده مثال. المثال تاعنا هنا في المطبوعه. فيه عده معطيات. دونك ناخذ المعطيات تاعنا ونسجلوها وحده ورقتها. دونك عندنا تاريخ الحيازه. هو واحد جانفي الفين وعشره تجهيزات صناعيه قيمه الحيازه ربعين الف دينار جزائري العمر الإنتاجي خمس سنوات دونك منو, منو نقدر نستخرج معدل الاهتلاك الثابت عندنا القاعدة تقول مية على ان عفوا مية على ان وعندنا مية على خمسة خرجنا عشرين بالمئة. جيد. إذا نكمل معطيات التمرين. في نص هذا المثال قالونا باللي بتاريخ بتاريخ. 33 12 2011 دونك قاموا بعمليه اختبار لقيمه هذه التجهيزات الصناعيه اختبار القيمه تاعهم في السوق فتبين ان القيمه السوقيه لهذه التجهيزات الصناعيه اصبحت تساوي 18000 دينار جزائري جيد دونك آه وش راح ندير بالمعلومة هادي؟ هناك قاعدة دونك آه القاعدة هادي غنخدم بها آه في, في المقارنة بين القيمة المحاسبية الصافية اللي هنا كتبناها الفي أنسي والقيمة السوقية دونك النتيجة اللي حنتوصل عليها هي اللي حتعطيني آه طريقة طريقه العمل اللي احنا عليها في اعداد جدول الاهتلاك تاعي دونك القاعده واش تقول اذا كانت دونك احتمالات الاحتمال أو اذا كانت القيمه السوقيه اكبر اكبر او يساوي اكبر او يساوي في سي معناتها هنا الشيء لا توجد لا توجد خساره لا توجد خساره دونك ما نوقفش هنا دونك لا توجد خساره هذه نهضروها الكلام هذا نهضروه في السنه الاولى اما اذا كانت او اذا كان هذا الاختبار في السنه الثانيه غنديروه بين قوسين سنه ثانيه ولقينا بلي هناك تساوي بين القيمه السوقيه والفيانس تاعي لقيناها مثلا اكبر او يساوي وش نقولوا لا توجد لا توجد خساره وانما هناك استرجاع هذه ملاحظه مهمه نعاود اذا كانت القيمه السوقيه بالحذر الأولى اذا كانت القيمه السوقيه اكبر من الفينسي في السنه الاولى نقول لا توجد خساره ونمشي الى السنه المواليه في السنه المواليه اذا درت نفس الاختبار وتوصلت الى هذا النتيجه معناتها لقيت الفينسي تاعي اقل من او يساوي القيمه السوقيه نعاود نذكر نفس العباره نقول لا توجد خساره وانما هناك استرجاع نفس الملاحظه هنا هذا الاسترجاع هذا استرجاع, ماذا؟ استرجاع جزء من الخساره جزء من خساره القيمه التي تم تسجيلها في السنه الاولى ان وجدت ان وجدت هذا افتراض فقط النقطه الثانيه اذا كانت القيمه السوقيه اقل نقول اقل تماما من فيانسي تاعي ماشي اقل او يساوي اقل تماما من فيانسي تاعي معناتها تمشي هنا توجد, توجد خساره دونك هذا الكلام هذا واش نقول؟ في السنه الاولى اما اذا كنا في السنه الثانيه ودرنا نفس الاختبار وتوصلنا ليه وكانت عندنا كانت عندنا هدو احتمالات يعني لازم العديد من الامثله باش نفهموها السنه الثانيه وقلنا نفس العباره وكانت عندنا ديجا خساره قيمه مسجله في السنه الماضيه نقولوا توجد يعني توجد توجد خساره ونقوم بالتعديل اي بالزياده معناتها كاينه ديجا وحده من قبل وراح نزيد نعدل في الرصيد نتاعها برك تما نرفع فيها فقط دونك هذا اه الاحتمال الثاني وهاد الملاحظات هادو ما نقدرش نفهمهم الا بامثله دونك نرجعوا للمثال نتاعنا واش قالنا المطلوب قالنا المطلوب دونك المطلوب قم باعداد جدول الاهتلاك بإدراج خسارة القيمة إذن نجد الجدول تاعنا الطريقة الخانة أو العمود الأول نضع فيه دائما السنوات العمود الثاني نضع فيه قاعدة الاهتلاك العمود الثالث قاعدة الاهتلاك العمود الرابع اهتلك متراكم العامود الخامس فيانسي قبل الخسارة نروح في النهاية هنا نعاود نفس العمود ونسميه فيانسي ال بعد الخسارة هذا اللي يبقى في النص دائما خليوه لخسارة القيمة وكحيجيو فيه تلتة أعمدة العمود الأول تخصيص العمود الثاني استرجاع والعمود الأخير الراسي دونك نقول هنا قولوا اللي عندي السنوات هنا قاعدة الاهتلاك قاعدة الاهتلاك هنا عندي اهتلاك او قسط الاهتلاك السنوي وهنا عندي اهتلاك متراكم وهنا عندي VNC قبل الخسارة. وهنا هنا عندي حساب حصار القيمه وهذا ندير هنا تخصيص وندير هنا استرجاع الحصاره هي الحصاره هي الحصاره هي الحصاره الخسارة، سنوات تاعي بينين عندي ألفين 2011 ألفين وحداش ألفين وأخيرا ألفين خمس سنوات إذن نبدا نعمر الجدول آه عندي قاعدة الاهتلاك فيها أربعين ألف هذه السنة الأولى القسط التائي هو ماذا؟ هو أربعين الف في المعدل في 20 بالمئة 40 في عشرين بالمئة تعطيني 8000 هذا القسط السنوي اهتلاك متارك تاع السنة الأولى هو نفس القسط نعاود نذكر هنا ملاحظة أنه قاعدة الاهتلاك أو القيمة اللي نهتلك بها تكون دائما خارج الرسم خارج الرسم ما نتهلكش بالمبلغ تاع 90 نتهلك خارج الرسم لانه الضريبه لا تهلك وانما تسترجع اذا قلنا بلي اهتلاك متراكم تاع السنه الاولى هو القسط تاع السنه الاولى في نسيو واش ندير نحكم هذه القاعده تاعي ونقص القسط عندي ألف. هاد السنه مدرناش اختبار وما خساره القيمه دونك ما نفس الفي ان سي راح هنا نعاود نرجع ل 2011 نسجل القائده نفسها هي 40 ألف تلقى قسطه نفسه اهتي لك متراكم حنجمع هذا مع هذا تعطيني 16000 الفي ان سي الجديده دونك القاعده اللي نخدموا بها دائما وصالحه لجميع الجداول نحكم الفي القديمه ونقصلها القسط هذه ناقص القسط السنوي تعطيني ده 30 ألف ناقص عندي السنه هذه واش قالوا كاين خسارة قيمة أو كاين قيمة سوقية، ماستنتجش اسكو كاين خسارة ولا لا، قالوا لي بلي كاين قيمة سوقية، هاي القيمة السوقية، هي تمنطاش ألف، دونك هاد تمنطاش ألف هادي، مع من حنقارنها؟ حنقارنها مع الفيانسي تاع الفين وحداش، وين الفيانسي الفين وحداش؟ هاي، دونك فيانسي الفين وحداش قبل الخسارة. نشوف بلي القيمة السوقية أقل من الفي سي دونك ألف أقل من أربعة وعشرين ألف، وشنو نستنتج هنا؟ نرجع للقاعدة تاعي، إذا كانت القيمة السوقية في سي إذا كانت القيمة السوقية أقل من الفي سي توجد خسارة، دونك في السنة الأولى، رانا فيها بعد، دونك القيمة السوقية أقل من الفي إن سي توجد خسارة. دونك قيمة الخسارة وشحال هي الفرق بينها 24000 أربعة ألف ناقص 18000 وتعطينا 6000 دونك في التخصيص هنا حنحط 6000 استرجاع ما عنديش الرصيد هو نفسه نعود نحطها هنا. الفي إن سي الجديدة هي هي أربعة ألف ناقص ثم الـ اللي وصلت لها قبل الخساره ونسيت نقص لها خساره القيمه علاش باش نولي متساوي مع القيمه السوقيه دونك 24 في ناقص 6000 تعطيني 18000 بعدها بعد هاوش ندير 18000 هذه تولي هي القاعده الجديده هي قاعده الاهتلاك الجديده راح نوزعها على السنوات المتبقيه على ثلاث سنوات عندي 2012 2013 2014 دونك القسط السنوي هنا كاش نحسبوا هي ألف تقسيم ثلاثة دونك تعطيني 6000 نعاود ود 6000 منين جبناها هي ألف قسمناها ووزعناها على السنوات المتبقية عندي السنة الأولى تاني تلاتشر الف الثانية اولى تمتد السنة الأولى تلاتشر الف سنه اولى تمتد سنه تلاتشر الف سنه تلاتشر الف سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه 16000 زائد alors 6000 عندي 26000 مانيش آه, قبل الخساره واش هي ما هذه لا نحسب هذه هذه الجديده تاعي وصلت 18000 ناقص 6000 هنا تولي عود. قلنا باللي الفي الجديدة قبل الخسارة هنا نحسبها هي الفي يانسي لي بعد الخسارة متأثرة بالخسارة ناقص القسط معنتها ثمنتاش ألف ناقص ستالاف دونك عندي ثناش ألف دونك الف في ألفين ما قالوا كاين اختبار دونك نسجل نفسها ثناش ألف حنلقاها. بعد الخساره لا بقاتش اثر في 2013 2014 واش ندير نعاود نكتب نفس القاعده اللي اعتمدت عليها وهي 18000 ماشي ألف. دونك القسط هو نفسه 6000 6000 دونك 22000 زائد 6000 لك 28000 دكور تا نلف ناقص 6000 عندي 6000 دونك نفس الملاحظه في 2013 ما عنديش خساره القيمه دونك تبقى لي هي 2014 نفس الملاحظه لك متراكم تاعي يخرج لي 28000 مع 6000 34000 28 زائد ستالاف و الف ان سي نهاية السنة طبيعة الحال تخرج صفر ستالاف ناقص ستالاف صفر نفس الملاحظة قبل الخسارة و بعد الخسارة ما عندي والو في التامين القيمة اللي نتوصل ليها هي صفر اذا خلصنا الجدول تاعنا دونك نعاود ندير خلاصة قلنا بلي جدول هذا هو جدول الاهتلاك بالأسلوب الثابت فيه خسارة قيمة في السنة الثانية وهي ستلاف نوك هاد ستلاف هذه هتأثر على الفيانسي بتاع هاد السنة 2011 خلتها تولي متساوية مع القيمة السوقية وبطبيعة الحال السنوات المتبقية بوكل هتتأثر بهذا ال الماونه هي 6000 اللي شكلناها وبالتالي القسط تاعي راح يتبدل من اللي كانت حيولي 6000 دونك 6000 في 2012 6000 و 6000 في 14 دونك هذا هو جدول تاعي او جدول الاهتلاك بادراج خساره القيمه دونك المثال تعنا. إذن آه نكمل مع المثال السابق في سنة 2012 كان هناك افتراض آه وقالونا بلي انه في تاريخ آه 31-12 كانت هناك اختبار لخسارة القيمة اختبار, اختبار لقيمة التجهيزات في السوق وكانت النتيجة بقيمة قيمة سوقية تساوي 18 ألف. معناتها راحوا للسوق شافوا القيمة تحت التجهيزات ولقاوها تساوي تمنطاش ألف دينار جزائري دونك أنا راح ناخد بعين الإعتبار هاد المعلومة الجديدة وندير جدول الاهتلاك تاعي بإدراج خسارة القيمة ايه ده الجدول تاعي هو هكا دونك نفس الجدول نفس الجدول القديم دائماً الخانه الأولى سنوات الثانية قاعدة الاهتلاك ثالثة قسط الاهتلاك الرابع اهتلاك متراكم خامس VNC قبل الخسارة الآخير VNC بعد الخسارة هذه الخانة هذه نخصها لحساب 29 خسارة القيمة فيها تلت أجزاء التخصيص الاسترجاع والرصيد، إذن السنوات، قاعدة الاهتلاك، قسط الاهتلاك، اهتلاك متراكم، قبل خسارة، هذا حساب تاع وعشرين خساره القيمة. قيمه هذا في بعد خساره هنا عندي تخصيص هنا عندي استرجاع وهنا عندي الرصيد ترابيهم دونك نحط السنوات ألفين وعشرة ألفين وحداش ألفين وثناش نسجل البيانات القديمة عندي أربعين ألف قسط ثمنا الاف الاهتلاك من الاف ألف السنة الاولى ما عندي والو أربعين ألف اي 11 2000 16000 اا أه، 32000 ناقص 8000 24000 عندي خساره قيمه جديده 18000 حطها هنا اذا وصلنا ل نفس القسط بدنا 18000 تقسيم 3 سنوات تعطيني 6000 راح 6000 تاعي متراكم 16000 زائد 6000 راح تعطيني 22000 فينسي قبل الخساره هي 18000 ناقص 6000 تعطيني 12000 ذاك نروح نشوف هنا 2012 دو 2012 دو وش عطاوني قيمه سوقيه ش تساوي 18 ,000. وعندي فيانسي، 2012 تساوي تمنتاش قلنا بين هاد القيمتين بين ثمنتاش وبين تمنتاش المقارنتين، وش نلاحظ إنه القيمة السوقية أكبر تماماً من فيانسي. اكثر من اكبر من ألف. وش نستنتج لا توجد خساره وانما نسترجع ماذا نسترجع نسترجع جزء ماشي كلش جزء من ماذا نسترجع جزء من الخساره اللي سجلناها في 2011 دونك هذا هو الاسترجاع قيمة... قيمه الاسترجاع وش تساوي قيمه الاسترجاع هي ماشي الفرق بين القيمه السوقيه و ان تاع تلك السنه كنت كنتلاحظوا هنا بلي 18 ناقص 12 الف تعطيني 6000 ولكن القاعده واش تقول كنرجعوا كن للنص واش يقول لك لازم ترجع الى القيمه المحاسبيه الصافيه عاون وش يقول فإذا كان خلال الدورات اللاحقة استرجاع لتدهور القيمة لابد على المؤسسة أن لا تسجل ذلك الاسترجاع ضمن إيرادات الدورة إلا في حدود القيمة المحاسبية الصافية الأصلية كما لو لم يكن هناك تدهور قيمة على الإطلاق تطبيقا لمبدأ الحيطة والحادة ترا بها دكروش لازم نجبد لازمني نجبد الفي 2012 دون خساره فيانسي 2012 دون خساره دونك هنا من الجدول هذا نستطيع أن نجبدها لانه هذه القيمه 2012 راهي متاثره بالخساره لازمني نحسب الفيانسي 2012 دون خساره دونك هنا عندكم زوج طرق اما ديروا الجدول عادي ولا تحسبوها بالقاعده لي لي ناخذ في جدول الاهتلاك الخطي او الثابت القاعده واش نقول دونك هذه واش هي هي قيمه الاصل ناقص ماذا ناقص الاهتلاك المتراكم هنا الاهتلاك حتى لواش الاهتلاك متراكم حتى ل 2012 دونك حتى 2012 دونك قيمه الاصل ناقص الاهتلاك المتراكم حتى 2012 دونك هنا هذا الاهتلاك المتراكم وشي هو دونك قيمه الاصل نعوض هي 40 الف ناقص الاهتلاك المتراكم حتى 2012 هي القسط 2010 زائد القسط 2011 زائد القسط تاع 2012 مادام هادو متساويين نقدر نقول باللي والقسط السنوي دونك ونضربوا في ماذا في المده المده حتى حتى 2012 انا عندي 40000 ناقص القسط السنوي نزيد نعوض وش هي القسط السنوي هي قيمه الاصل في المعدل دونك او عوضنا هذا في دونك عندي المدة هذه لازم نلقاها هي سنة تنين تلت سنوات في ثلاثة نكمل المعادلة تاعي ربعين ألف ناقص ربعين ألف في صفر فاصل تنين في تلت سنوات دونك وتساوي مباشرة هي ربعين ألف ناقص أربعين ألف في صفر هي القسط السنوي تمن آلاف في في 3 تخرج لي 24000 -24 ألف معناتها فييانسي دميه هي أربعين ألف ناقص 24.000 وعشرين ألف الجو ها نرجع نقارن عندي في سي 2012 دون خساره تمام ستاش وعندي في سي 2012 بعد الخساره اللي هي هذه القاعدة تقول أنك لازم القيمة الاسترجاع تخليك ترجع لهاد المستوى نعود القاعدة تقول أنه قيمة الاسترجاع لازمك تخلي الـ VNC الجديدة ترجعك لهاد القيمة وهي VNC دون خسارة ما ترجعكش القيمة السوقية ولكن ترجعك VNC في تلك السنة دون خسارة معناتها واش هي قيمة الاسترجاع تساوي 16000 ناقص 12000 وتساوي 4000. هاي آلاف هاي 4000 تاعي، إذا ايه نعاود نرجع الجدول هاو الجدول تاعي، واش نحط هنا، ما عندي والو ولكن عندي استرجاع، استرجاع آلاف الرصيد تاعو واش يعود ناقص 4000 يولي لي ألفين، هذا ما تبقى في خسارة القيمة في رصيد حساب تسعة وعشرين، في ان سي الجديدة هي؟ هي زائد الاسترجاع، إذن زائد 4000 تولي 16000 طريقيا. نفس الطريقه اللي تعاملنا بها في الجدول اللي فات نحكم على 16 الف هادي ونوزعها على السنوات المتبقيه مادام دام حبس هنا ما قالليش بلي كاين اختبار في 2013 ولا 2014 دونك نفترض انه توقفنا عن الاختبارات وكملنا بلي نفس السنه في السنوات المتبقيه نفس القاعده تتطبق دونك 16 الف هادي نقسمها على 2 يخرج لي هنا 8000 راني يعني عاود رجعت القسط تاعي 8000 اهتلاك متراكم 30000 في انسي وش هي هي 16000 ناقص 8000 دونك ولي 8000 هنا ما عندي والو 8000 نفس الشيء هنا يعني قسط هو نفسه سنوي اهتلاك متراكم 38000 و ال انسي هنايا لي صفر فوال نظن انه الامور اتضحت هي النقطة المهمة هي انك تعرف قيمة الاسترجاع كيفاش تسترجع آه اذا كان هناك خساره قيمه القيمه اللي لازم تسترجعها باش تعدل في الفينس تاعك هاي الطريقه الصحيحه نعاود نذكرها تحسب الفينس تاعك دون خساره ها هو جبناها 16000 دونك هذه هي مفصلة. ولكن انت مباشره تقدر تحط المعادله الاخيره هي قيمه الاصل ناقص القسط السنوي هوك السلام في المده مباشره وتستنتج الفيانسي تاعك في تلك السنه تقارنها مباشره مع ماذا مع الفيانسي هذه اللي راهي قبل او في تلك السنه الفيانسي هذه متاثره تاثرت بالله بالخساره وتخرج الفرق تاعك اللي هو 4000 دينار جزائري في هذا المثال تاعنا واسترجعناه من 6000 دينار جزائري وش اللي بقى لنا بقات لنا طريقه التسجيل طريقه تسجيل سهله إذن تسجيل القيود المحاسبيه بالنسبه لحساب 29 تسجيل القيود المحاسبية بالنسبة لحساب 29 دونك في المثال السابق تاعنا عندنا آه حركتين آه الحركة الأولى كانت في 2011 تم تخصيص قيمة 6000 ديالنا جزائري حساب 29 و 2011 او 2012 تم استرجاع قيمه 4000 دينار جزائري دونك في التسجيل المحاسبي في هذه الحاله عندنا زوج قيود عندنا القيد آه قيد التخصيص وعندنا قيد الاسترجاع دونك نديروا اليوميه تاعنا اليوميه إذا قلنا بلي دائما هذا المخصص وهو حساب مخصص تسعة وهي مؤونة التسجيل المحاسبي تاع دائما يكون في نهاية السنة في واحد وتلاتين طناش ألفين وحداش عندي التسجيل الأول واش فيه التسجيل الأول عندي حساب 681 واحد اللي هو مخصصات المؤونات والاهتلاكات وخسارة القيمة نحط فيه 6000 بالمقابل واش عندي عندي حساب تسعة وعشرين خمسطاش اللي هو مؤونة تدهور قيمة التجهيزات الصناعية ونحط نفس القيمة هي ستالاف القيد الثاني واش عندي عندي في نفس التاريخ اي في نهاية السنة ولكن في السنة الموالية استرجاع الاسترجاع يكون بهذه الطريقة معناتها تسعة وعشرين هدا ملي كان في المدين حيولي في الدائن لماذا؟ لاني حنخفض فيه دونك هنا شكلت رفعت او خلقت هذا الحساب اسمو ولا عنده رصيد وهنا في القيد هذا حنسترجع مالنا حنخفض فيه وحساب المقابل هو 781 دونك هذا الحساب هو اهتلاك تجهيزات صناعيه او بلوتو خساره قيمه خساره قيمه تجهيزات صناعيه وهذا الحساب هو استرجاع جزء من هذا المأونة او الكل منها في الحاله تاعنا عندنا استرجاع جزئي وهو 4000 دينار جزائري دونك الرصيد ما سجلوش علاش ما سجلوش لانه بطبيعه الحال كون نروح ندير ندير تي دي ندير دي حساب 29 15 راح نلقى في 2011 كان حساب دائن 6.000 وفي ألفين أصبح هذا الرصيد مدين بأربع آلاف دنق. كيجي ندير تسوية الحساب ألف راح نلقى رصيد دائن بقيمة ألفين دينار جزائري وبالتالي يصبح الحساب تاعي متوازن هاول آه. نذكر التسجيلات المحاسبيه اللي نقوم بها هي التسجيلات المتعلقه بالتخصيص والاسترجاع التخصيص والاسترجاع الرصيد لا يسجل ها هو الرصيد رصيد نلقاه في تي في دفتر الاستاذ اما اليوميه نسجل الا العمليات المتعلقه بالتخصيص او التعديل والاسترجاع دونك طيب هنا جزئي او كلي القيد الاول او قيد التخصيص يكون بهذه الطريقه نحط في المدين 81 ونحط معاه في الدائن 19 15 ونحط قيمه التخصيص والاسترجاع يكون ب جعل هذا الحساب دائن وحساب 781 بريتو حساب وعشرين 15 في المدين وحساب 781 دائن بقيمه الاسترجاع دونك هنا اكيد ما تبان لكمش الرصيد ولكن كي دير تي راح يظهر لنا الرصيد اللي راهو في الجدول وتوصلنا له اللي هو رصيد 2000 دينار جزائري نتمنى الفيديو هذه تكون آآ آآ يعني قد وصلت لكم المعلومه وان شاء الله تستفادوا منها شكرا على حسن المتابعه وبالتوفيق للجميع